ඉපදී දින 7ක් ඇතුළත මවුසෙනේ අසහයි මෙවෝ නියුන් දෙරියන් දෙදෙනෙකු පිළිබඳව මාතලේ නාවුල ආදාවල ගාමානේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. තාම මාසෙයි දවස් මේ පුංචි මල් කැකුළු තනි කරලා එයාලගේ අම්මා දෙනෙත් පියාගත්තේ මේ තරම ගිහි කරලා දින 10ක් වගේ. කටි කාලයකදී දැන් මේ පුංචි දරුව තමයි වෙලා තාත්තත් එක්ක හරියට රස්සාවක් නැතිව කුලී වැඩ කරන තාත්තා මේ දරුව දෙන්නව ජීවත් කරවන්න දිවා රෑ වෙහෙසෙනවා. ගෙදරවිල්ලා දවස් හිටියා. සිහිමලකට තිබුණේ 4 වෙනි රැයට තමා එක පාරකට පිටිටක වගේ හැදුන හැදුනමයි ওই නැති ගම්ම ඇහැක් කරලවත් බැලුවා. දැන් මේ පුංචි දරුව දාලා තාත්තට කුලී වැඩකටවත් යන්න විදිහක් නැහැ. අද වෙන විට මේ පුංචි දේනියන්ට මෑනිවරුන් වී ඉන්නේ දරුවන්ගේ පියාගේ සහෝදරයන්ගේ බිරිඳවරුන් සුනිත් කුමාරගේ නෑනෑවරුන්ට ලබා දීමිට මව්කිරි නොමැතිවත් අපහසුවෙන් හෝ කිරිපිටි ලබා දෙන්නේ asal වැසියන්ගේ උපකාරම දෝ දෝරතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපි සෝ සම්මා සම්බුද්ධ විඥාතරණ සම්පන්න සුගතෝ ලෝක විදෝ අනන්තරෝ බුද්ධ ධම්මසාර තේ සත්තා දේව මනුස්සานම් බුද්ධෝ භගවාහ්ත්තේ සාමේති පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදාංචාත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨ පුරිස කුද්දරායේක භගවතු සාවකසං හෝ ආඋනි යෝ පාවනි යෝ දක්ඛිනේ යෝ අං දේවාං බුද්ධං සරන්තානන්දං මං සංඝං ජිද්දෝ භයං වාජම්බිතාත්තං වාලෝ මහංසෝ නයස්සති තේන ඒ තේන සච්චවජ්‍ය නෑ සොත්තිතේ හෝතු සබදා ඒ තේන සච්චවජ්‍ය නෑ සොච්තිිතේ හුතු සබදා මහාකාර්මිකෝන තෝ හිතාය සබබ පාරිනං පූරෙත්ව පාරමී සබභාපත්වෝ සම්බෝධි මොත්තනං ඒ තේන සච්චවජ්‍යය නෑ හෝටු තේජය මංගලන් සක්කත්වා ධම්ම රතන පෝතනං ගොත මංවරම් පරිලා ඕප සමනන් දම්ම තේජයන සොත්චිනානස් සන්ඩු පර්තවා ස්ිේ මී යාපා වේන නන්දාරෝ තිවෝ තිවෝ කාම නන්දාරා සම්පත දීවතා සම්බ සම්රාන්කාරේ සදා දුක් වේවන්ති මේ කුටි දරුවන්ගේ ආදරණීය මැලියන් දරුවන් දිදෙන මෙලොවට දායාද කරලා ඇය යන්න ගියා මේ ගාවල ඉඳලා මේ තාත්තා දරුවෙන් නැහදා ගන්න ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒලා ඥාති උදව් කළා. ඒ අවස්ථාවක තමයි මේ mantritumiy දෙක මෙත් අනෙවිදි සදාන් කරලා ඉන්දිකයි අපකාර්තිය ඇවිල්ලා මේ දරුවෙන් නැ ගැන වොත රටේ ලෝකී සමාජෙට පස්සේ මේ ආදරණීය තලෝජ් මල්ලි අපි මිනිස්යෝ කියන සංවිධානයේ අතුරු මොහොතෙ මොලිම්බ උදව් උපකාර දැසක් ඒ අතරේ තමයි තනොත්ලා හිතුවේ අරු punti පළපතක ඉන්න දෙලියන් දෙදනාට අලුත් නිවහනක් හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එයා ලෝහු විසාරකක වීමක් කළා. ඒ වෙලේ කියන්න ඕනේ මේක කරේ අපි මනුස්ස කණ්ඩායම අපි මනුස්ස කණ්ඩායම සහ තාම මේදානේ කියලා අක්ක කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අකටන හදවත් කියලා තව කණ්ඩායමක් තියෙනවා. ඔන්න දෙක එකතු තමයි අපි මේ ආරම්භ කරේ. හිතන විදිහට විතර යන්නේ මේ විදිහට ලක්ෂ 42ක් ගේ 42ක්. ඉතින් ඇත්තටම ලක්ෂ 42 කියන්නේ මිලියන 4ක්. මිලියන 4න් අපි සාමාන්‍යයෙන් මිලියන දෙකක් විතර ලක්ෂ 20ක් විතර වගේ ඒ වගේ නේ කොහොමද? ඉතුරු තවත් ලක්ෂ 22ක් විතර හොයලා තියලා තවත් කටේ. ඉතින් මේ තාක්ක. ඒ සෑම දෙමේ කිසිම වැඩකට එක්කද අපි ගෝලේකට පරිගියුවේ නැහැ. ඒ සියලුම දේවල් කරේ මේ කාර්ත. ඉතින් ඒක අපට ලොකු ශක්තියක්. මොකද 140ක් විතර හොයනවා කියන්නේ අද කාලේ හරිම අමාරු දෙයක්. අපි කෝටිපතිව නෙමෙයිනේ. අපි සියලුම දේවල් Facebook එක එක හරහා මේ මේ අයට සම්බන්ධ කරලා තවයේ උදව් කරන්න කැමති සම්බන්ධ කරලා තමයි දවසින් දවස මේ දේ හොයලා සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර ကြාගෙන මාත් ගුණහ නතර වෙලා තිබන්නේ. ඔව් හතක් විතර. ඔව් මාත් හතක් විතර ගියා මේ ගේ හදන්න. හැබැයි ඇත්තටම අද ලොක සතුටක් ලැබුණා. මොකද මිලියන 4ක විතර නිවසක් අද කාලෙ කෙනෙකුට ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ පෙරතු යම් කිසි පිනක්. මම හිතනවා අපි එකමුතු වුණොත් මේ රටේ අ සිස්ටම් චේන්ජ් කින්නක. චේන්ජ් කරන්න මහ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට අපි කෙනෙක්ගාගේ එකමුතුකමත් එක්ක බොහෝ දේවල් වෙනස් කරන්න උතුම් මනුස්සයෙ විදියට ජීවත් වෙන්න ඕනවා. ස්වාමීන් වහන්සේව අසලයි, අනුන් ඉන්න සෙල් දනාගෙන්ව අසලයි. ඉතින් අපිට නිවසක් හදලා තුණාද? කොහොමද බඩේ? ගෙදර okinetics. Satisfy දේ. දැන් අපිට මේ වගේ ලැබුණට ලමයි දෙන්නද? එදයි දරවඩා. දර හිටුගේ අතර වෙනකො මොකක්ද දැනෙන්නේ ඒත්තරම්. නෑ ඉතින් මොන මොන දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ? මේ ප්‍රවෘත්තිෙන් පස්සේ ජීවිතේට ලැබිච්ච දේවල්. ඒ දේවල් ටික ගොඩක් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම ලැබුණා ළමා ඇඳුම්, ඇඳිපිලි, almari, cupboard. එඳා. මේ මොකක් බඩු ලැබුණා? කිරිපිටි, තේරි ලැබුණා. එදින් දැන් අපට අම්මෙකුත් හම්බුණා. ඔව් අම්මෙකුත් හම්බුණා. මේ අපේ постав Anda hopefully you are going to get up with your mind Like a sheet that you can open up 草草荽荽荽荽荽 развит. g paihaфinski ngaoji ngaoji ngaeoji ngaoji ngaoji ngaoji second울 isto, මේ ajxo azihall moji di he investigation six of us do a zumble Godokadum naoji එයා ඔය පැත්තේ ගොඩාක්ම දුක හිතුනා ඒ අම්මත් ඒ වෙලාවේ රෝහල් ගත කරලා හිටියේ. ඉතින් මම 걔දර ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා ඊට පස්සේ මට හිතුනා මේක මාධ්‍යයටවත් දැම්මොත් හොඳයිද කියලා මට හිතුණා. ඊට පස්සේ මම තමයි අපේ සිරස මාධ්‍යවේදී ඉන්නකම මම කතා කරලාම එහුවට පස්සේ මේකට කැමැති වුණා. ඒකල මම ඇත්තටම තමයි මෙයාලගෙන් මේක ඇහුවේ. මේ වගේ දෙයක් කරන්නද මල්ලි කියලා මම මේ මල්ලි ගිහින් මල්ලි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කමන්නේ අක්කා මම කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි මම මේක කරේ. ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ නිවසක් හදාගෙන මෙයා ලැයින විදිහට මෑණිය누ත් නැති උනාට පස්සේ අලුත් මෑණියන් කෙනෙක් මේ දරුවන්ට ලැබුණා. එيات මට ගොඩක් ඒ වගේම මේ අපේ තනජ් මල්ලිලා ගොඩක් උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා මේ න්වසලා හදා ගැනීම සඳහා ඒ එතුමන්ටත් මගේ ස්තුතිය මා මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒ යාත්‍රාණයටම උපකාර කරන සෑම දිනකටම මගේ අවංක ආදරී ස්තුතිය පුද මගේ කතා වස්සංගල් මා ඉන්න විතර නෝනේ. ඔව්. තාගෙන හෙලන්නේ. ඔව්. කර ගන්න නැහැ. රහත්කල් නෝයි. චොකෝ බලන්න බලන්න මෙහෙ බලන්න. ආයි බලන්න මාතක. ඔව්. දුව වෙන්නේ. මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජංගම දුරකථනයේට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩ අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නට තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට මේවැනි අවස්ථා ගොඩ ආවෙනවා. එහෙනම් මතකයතුවේ මේ වීඩියෝව නම් බලව අසහනි subscribe button එක කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මේ වැනි වීඩියෝකින්. මම